נתון לנו כאן משולש, אשר כל שלושת הצלעותיו באותו אורך, כל שלושת הצלעות חופפות למשולש כזה, אנחנו קוראים משולש שווה צלעות. אנחנו רוצים להוכיח כאן, כי אם כל הצלעות שוות באורכן, אז שלושת הזוויות תהיינה גם הן באותו הגודל. נחשוב כיצד ניתן לעשות את זה. ראשית אנחנו יודעים כי AB שווה ל-AC. נעמיד פנים כי אנחנו לא יודעים שזה שווה ל-BC. עבור משולש ושוקיים, לשתי צלעות יש את אותו אורך. זוויות הבסיס תהיינה שוות. אנחנו יודעים כי זווית ABC שווה לזווית ACB. זווית ABC שווה לזווית ACB. בגלל שאצל ה-AB שווה לאצל ה-AC. A-B שווה ל-AC. b שווה ל-AC. כלומר ים שתצל לאות שמות זה יות אבסיס שמות. אנחנו נוחרים גם ליתבונן במשולש من נקודת מבט אחרת. אולי לצל abc ולצל aba יש את אותו אורח. ועצם משמעותי שזעית c a b וזעית זהות. имצLOTS A B ו B C אז אלה הן זוויות בסיס.נחזור על מה שאמרנו על קולטות A B ו A C זהות, אז זווית A B, שווה לזוית A C B. וצLOTS B A ו B C, A, B, C C, B, A. A, B C שווה לזוית C B A. שווה לזוית A C B, C, A, B אז כל זה חופפות זה לזה. כלומר, המשולש וצלעות הוא האחד שבו שלושת הזוויות, שלושת הזוויות זהות. כל הזוויות מסתכמות ל-180 מעלות. לכן, אם נכנת הזווית הזאת x, אז x ועוד x ועוד x שווה 180 מעלות. אז 3x שווה ל-180, כלומר, x שווה ל-60 מעלות. במשולש שווי צלעות כל הזוויות זהות, ואין כולן שוות ל-60 מעלות. ננסה לחשוב על זה בדרך הפוכה. יש לנו משולש בו כל הזוויות שוות, נקודות x y ו- z של המשולש. בשווק קדמ์ ראינו כי אמשת זה עירדה בסיס שורות, אז התצללות, המתימותי, זה hot. אנחנו יודעים כי y שווה ל- ואנחנו יודעים את זה ביגל, ביגל, שזה עירדה בסיס שווה ל- -YZX. אנחנו גם יודעים כי yz שווה ל-xz. כאן זוויות הבסיס הן xyz שווה ל-yxz. זוויות הבסיס במקרה הראשון היו זוויות YXZ ששווה לזווית YZX, במקרה השני, זווית XYZ שווה לזווית YXZ. אמרנו כי כל הצלעות שוות זו לזו. אם יש לנו משולה שבו שלושת הזוויות שוות לשישים מעלות, אז כל הצלעות שוות.